Міняти валюту за кордоном треба обережно, адже аферисти полюють на бентежних туристів у кожній країні. Щоб не попастися на гачок, треба дослухатися простих правил. Не можна обмінювати гроші на вулиці і з рук. Це небезпечно апріорі в будь-якій країні і в будь-якому місті, а в деяких країнах навіть заборонено законом. Не користуйтесь послугами обмінних пунктів, розташованих на вокзалах і біля місцевих визначних пам'яток культури. Курс в цих місцях зазвичай набагато гірший, ніж в звичайних обмінниках або банках. Прийнятним курс можна зустріти в аеропортах. Не варто відразу міняти всю суму. Для початку можна конвертанути частину грошей Необхідно для того, щоб дістатися до готелю, і забезпечити собі витрати на перші дні. Не слід спокушатися вигідним курсом, написаним на вивізці. Обов'язково потрібно уточнювати його у касира. Багато обмінних пунктів стягують комісію за конвертацію валюти, яка може становити до 10% від суми. Для залучених відвідувачів іноземні міняли можуть вказувати тільки курс продажу, який зазвичай більш вигідний, або курс для великих операцій. Задавайте всі уточнюючі питання до того, як гроші передбачається. Касиру. після здійснення операції обміну махати кулаками буде пізно. Постарайтеся дізнатися умови конвертації в декількох пунктах обміну валюту, це дасть можливість вибрати більш-менш вигідні умови. Надійніше всього міняти гроші в банках, але вони в кожній країні працюють по різному графіку. У деяких державах банківський робочий день закінчується о 4 а навіть і в 3 годині, а у вихідні банки не функціонують в більшості країн світу. Тому для походу в банк краще вибрати час в будній день з 10-ї години до обіду. Якщо поїздка закінчується на роках, як залишається певна сума грошей в місцевій валюті, варто її поміняти у долари чи євро. Але, знову ж таки, не на вокзалі. У деяких країнах для зворотньої конвертації необхідно мати про собі квитанцію про покупку місцевої валюти. Без неї зворотній обмін неможливий.